Ольга та її родина, у якій троє людей з інвалідністю, живуть в модульному містечку з 2015 року, відколи виїхали з Донецька. Услов'я ну, не зовсім скажімо, квартирні, От, всі ми повинні це розуміти. Але все те, що залежить від руководства городка, они, в принципе, выполняют. У нас, э, в нашем модуле, если что-то ломается, какая-то техника, что-то приходит в негодность, неисправность э, с течением времени, потому что уже, извините, 8 лет мы здесь живем, поэтому э, мы все это решаем своими силами. Ну, вот, как-то так, тесновато, да. Ну, мы уже, как бы, привыкли. Э, Кое-что мы делаем сами, Уют, создаем, то есть пытаемся как-то немножко компактно все это, чтобы было, потому что места немного. Приобрели холодильничек, потому что у нас очень маленький, и для нашей семьи он немножко маловат, тот, который здесь был. Диванчик, ну как бы постельное матраси. Ми все купуємо. Ванна в нас є машинка, ми самі собі її приобріли і бойлер ми купили. Ірина – багатодітна мати. Разом із сім'єю виїхала з Донецька в 2014 році до села Приютне, що біля Гулєполя. Від початку повномасштабного вторгнення довелося тікати й звідти. Від 30 березня 2022 року родина мешкає у модульному містечку. У мене тут мама з 2015 року в першому блоці. Вона тут давно вже живе. І тепло, і дуже гарно. І головне, що не так бахкають, як там у нас. Тут допомагають дуже добре, мені подобається і сюди привозять їжу в обід. Раніше було таке, що машинка одна була поломана, а нічого, потім зробили. До 1 квітня мешканців модульного містечка обслуговували комунальне підприємство Наше місто, на діяльність якого скаржилися. Через оптимізацію роботи запорізьких комунальних підприємств відбулося його об'єднання з КП Ремсервіс, каже його прес-секретарка Лідія Гвілава. Рішення про об'єднання підприємств Запорізь Ремсервіс та наше місто, і, відповідно, надання в управління Запорізь Ремсервіс модульного містечка, дійсно було прийняте 7 грудня минулого року. Але треба розуміти, що між прийняттям рішення та його практичним втіленням завжди проходить певний час. Ми прийняли в управління модульне містечко вже за перший тиждень роботи було відремонтовано Покриття підлоги загальною площою більше 70 квадратних метрів. Іде обстеження комунікації будівель, стану техніки, яка перебуває у містечку. Нову побутову техніку модульному містечку передало комунальне підприємство Інститут розвитку міста, каже його директорка Вікторія Гентаєва. Ми встановлюємо саме в модульному містечку холодильники, пральні машини, електрочайники, індукційні плити, мультиварки, мікрохвильовки. Ми розуміємо, що велика кількість людей, тому техніку, коли нам з міжнародними партнерами ми погоджуємо для того, щоб не тільки ми поставили і виконали свою функцію, щоб ця техніка служила для людей. Насутка не поміняє, а там саме там все. От це, от, от, от, от, от, от, от. Заказали, коли... заказали, І, вже, можна, а... на за заказали. Просто можливість, ми стараємося самі. За словами Вікторії Гінтаєвої, нині побутової техніки у модульному містечку вистачає. Встановлення до комплектації та ремонт здійснюють за рахунок місцевого бюджету працівники комунальних служб. Олена Пода, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.